Привіт всім! Сьогодні на нас чекає ремонт пилососа LG, потужністю 1400 Вт. а якщо точніше, заміна підшипників електромотором. Для цього нам потрібно відкрутити три шурупи. Перший знаходиться ось тут. Відкручуємо. Два інших знаходяться під відкидною кришкою. Для цього нам необхідно її зняти. Саме тут – місця дислокації цих двох шурупів. Знімаємо кришку, яка тримається на двох вушках, які, в свою чергу, входять в певні пази. Піддіваємо відкруткою і виймаємо з пазів ці вушка. Доступ до парочки шурупів вільний. Відкручуємо їх. Це. знімаємо фіксовану кришку з парочкою кнопок та регулятором потужності пилососа. Нічого складного, ми швидко створили доступ до мотора пилососа. Знімаємо дві клеми для того, щоб можна було вільно вийняти мотор із корпуса. Ці клеми під'єднані до кнопки включення-виключення пилососа. А ось і він, мотор Виймаємо його з корпусу пилососа. Далі звільняємо мотор від двох клем. Мотор звільнено. Ну, а тепер подивимось, за рахунок чого тримається відкидна кришка пилососа. Вона тримається за рахунок таких от виступів на вушках з обох сторін. Щоб виняти кришку, потрібно ці вушка топити до центру. Ну, що ж, займаємось розборкою мотора. Знімаємо паралоновий кожух. Далі знімаємо кришку, яка фіксує мотор в корпусі. І переходимо до шурупів, таких шурупів потрібно відкрутити не мало, не багато, аж чотири Далі я зняв щітки разом з корпусом, який їх тримає, відкрутивши по одному гвинту Але так не слід було робити, тому що буде проблема потім ставити ротор Назад з підшипником в статор, щітки будуть заважати, краще зробити по-іншому. Ці пелюстки нам потрібні, а не гвинт. Віджимаємо ці пелюстки і виймаємо щітку із її гнізда. Так само виймаємо і другу щітку. Відгинаємо пелюстки і щітка звільнена. І тепер вже можна роз'єднати дві частини мотора, статор і ротор. Ну і не забудьте, на дні статора має бути отака от прокладочка. Якщо вона у вас випала під час розборки мотора, кладемо її на місце. Саме в цю прокладочку буде упаратись підшипник ротора. Не забудьте також покласти на місце ось таку от пластмасову накладку. Ось так вона, де вона була, туди її і поміщаємо. Далі займаємось тим, що звільняємо ротор від крильчатки, яка знаходиться в такому от корпусі. Спочатку знімаємо ось такий от кожух, далі нам знадобиться плоска відкрутка, заганяємо її в такий ось паз, підважуємо і таким чином розбираємо корпус, в якому знаходиться крильчатка Так, корпус розібраний, далі відкручуємо гайку, яка тримає крильчатку, для цього нам знадобиться головка на 13. Одною рукою тримаємо ротор, іншою рукою відкручуємо гайку. Гайка відкручена. Кладемо її так десь, щоб потім довго не шукати, і знімаємо саму крильчатку. Зверніть увагу, що всередині крильчатки і з іншої сторони є такі ось специфічні шайби. З однієї сторони вони плоскі, з іншої – з виступами. Вони мають бути плоскими сторонами, розміщені впритул до площини самої крильчатки. Ну, далі від'єднуємо те, що залишилось на роторі. Ось такі ось два шурупи нам далі потрібно відкрутити. І залишилась у нас основа корпуса крильчатки, в якій кріпиться підшипник із ротором. От, саме на підшипнику і крутиться ця основа. На осі знаходиться ось така от втулка. Не забудьте про неї, коли будете потім складати мотор. Ну, а далі прикидаємо, як вибить ротор з підшипником з цієї от основи. Я накрутив на вісь гайку, яка на ній була. Ну, а потім знайшов гайку більшого діаметру і наклав її зверху. Декілька ударів і ротор з підшипником звільнений. Гайка поки що свою місію виконала, її можна відкрутити. А також знімаємо прокладку, яка теж має своє місце прописки, а саме ось тут. А тепер переходимо до підшипників. Передній підшипник, він має шат, через те він і гримить. його будемо міняти. Задній підшипник, ну заодно і міняємо задній теж підшипник. Для того, щоб зняти підшипники з осі, є спеціальний знімач підшипників. Його ми і використовуємо. Заганяємо під підшипник його зубці. Звужуємо його робочий простір. Ну і вісь знімача підшипників направляємо на вісь ротора. Закручуємо, тим самим витягуючи підшипник. Ту саму операцію проводимо із другим підшипником. Демонтували старі підшипники, тепер справа за монтажем нових. Щоб не зіпсувати різьбу на роторі під час монтажа підшипників, кладемо для опора дерев'яну подушку. І зверху, і знизу. Таким чином ми можемо запресувати задній підшипник на ротор. А щодо підшипника на передню частину ротора, то тут процес буде трішки трудоємкішим, щоб його запресувати. Ось таким от методом і з допомогою підручних інструментів я і зробив цю справу. Ну, ось і другий підшипник на своєму місці, хоча повозити з ним прийшлося трошки довше. А тепер збираємо докупи весь мотор. Ця прокладка має бути на дні статора під підшипником. Друга аналогічна прокладка має бути в ніші для переднього підшипника ротора. А ця ніша знаходиться в такій от площадці-основі для крильчатки. Запресовуємо її на підшипник. Далі, на алюмінієву основу прикручуємо пластмасову площадку двома шурупами. Далі, не забуваємо про таку деталь, про втулку, одягаємо її на вісь. Ну а далі черга за крильчаткою. Переконайтеся, що з обох її сторін є ось такі от шайби. Гладкою стороною ці шайби мають бути до площини крильчатки. І закріплюємо її гайкою. І затягуємо головкою на 13, тримаючи в одній руці. Ротор, а в другий ключ. А далі закриваємо крильчатку кришкою. Кришка має сісти щільно на своє місце. Далі одягаємо м'який, ущільнюючий кожух. Ну, ось крильчатку з ротором ми зібрали, а тепер з'єднуємо дві половини мотора, статор і ротор із крильчаткою в одне ціле. Не забуваємо ось про таку от прокладочку пластмасову. Далі ці дві половини мотора ми скріпимо шурупами. Але для цього ми виставимо один напроти одного пази та отвори для шурупів. Як ви пам'ятаєте, таких шурупів має бути чотири. Закручимо їх у перехресному порядку. Далее справа защелками. Вставляем их у гнезда и фиксуем. Ну ось мотор в зборі. Одягнемо на нього паролоновий кожух, який на ньому був. І закріпимо в пазах фіксатор, який фіксує мотор в корпусі пилососа. Переходимо до наступної фази – монтаж електромотора в корпус пилососа. Приєднуємо до кнопки включення-виключення пилососа і клеми. Перш ніж поставить мотор в корпус пилососа, під'єднаємо і до нього дві клеми. А далі проводимо посадку мотора на його місце. Також на своє місце кладемо мішечок для сміття. Далі закриваємо моторний відсік кришкою і прикручуємо її шурупами. Далі. Кріпимо вушка відкидної кришки в їх пазах. І остання деталь. Кріпимо кришку з фільтром вихідного повітря. Ну що ж, пілосос зібраний. Залишилось перевірити його роботу. Ну що ж, мотор працює. Перевірю його ще на вищих обертах. Тур працює справно, пилосос полагодили. Бажаю і вам успіхів у ваших справах. На все добре.